Συμπολίτε μου, ο κόσμο όλο αντιμετωπίζει πλέον μια πρωτοφανή κρίση δημοσίου υγείας. Η χώρα μα μέχρι σήμερα δεν χτυπήθηκε ως άλλε. Όμω, α μην έχουμε αυταπάτε. Τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μα. Σε αυτή τη συγκυρία, οποιοδήποτε εφησυχασμό είναι ανεπίτρεπτος. Γι' αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγκαίρω αυστηρά προληπτικά μέτρα ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Περισσότεροι που θα νοσήσουν θα παρουσιάσουν ήπια ή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτε μα, κυρίω μεγάλη ηλικία και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ίσω χρειαστούν νοσηλεία. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα απ' Ο στόχο μα είναι απλός. Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθο χρόνου, ώστε οι ασθενεί να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μα. Ήδη κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να θρακιστεί η δημόσια υγεία. Προσθέτουμε κρεβάτια στι μονάδε τη ιατρική θεραπεία των δημόσιων νοσοκομείων και αξιοποιούμε εγκαταστάσεις ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Καμία δομή δεν περισσεύει και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καλούνται να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Με διαδικασίε Express προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές νοσηλευτέ και γιατροί με διετή συμβάσει. Οι πρώτοι θα είναι στι θέσει του στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Και μετά την κρίση, θα παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγεία. Όπω γνωρίζετε, χθε αποφάσισα να κλείσουν όλε οι εκπαιδευτικέ μονάδε για 14 μέρε. Ήταν μια δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση. Η οποία πάντως δεν θέτει σε κίνδυνο τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να εφαρμόσει διαδικασίε τηλεμαθημάτων αρχικά συντρίτη ηλικίου και έχει επεξεργαστεί σενάρια για όλε τι βαθμίδε. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι τα παιδιά μα. Θα βρεθούν με πολύ ελεύθερο χρόνο. Σε αυτά λοιπόν απευθύνομαι. Συνεχίστε το διάβασμα. Καλέ και μικρές παρέες στο σπίτι και όποτε μπορείτε, άθληση σε εξωτερικού χώρου είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω. Αποφύγετε χώρους με μεγάλο συνοστισμό, όπου μεταδίδεται ευκολότερα η νόσος. Και προσοχή στους παππούδε και στι γιαγιάδε. Καλύτερα να μείνετε μακριά του, ειδικά αν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Αναλαμβάνει στο εξή το συντονισμό κυβέρνηση, αυτοδιοίκησης, ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Ενώ το δημόσιο θα λειτουργεί κανονικά, θα δοκιμάσει όμως και νέα εργαλεία όπω το ευέλικτο ωράριο, η τηλεδιάσκεψη και η εργασία εξ αποστάσεως. Έτσι, οι υπάλληλοι θα παραμένουν ενεργοί, ακόμα και αν χρειαστεί να λείψουν για λίγο. Φροντίζουμε πάντω κρίσιμες υποδομέ και υπηρεσίε να μην στιγμή. Η οικονομία θα δεθεί προφανώ ένα πλήγμα, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί. Γι' αυτό και πρέπει να περιοριστούν οι συνέπειέ του. Έχει ήδη ανασταλεί η πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσει που χτυπήθηκαν καθοριστικά. Και από σήμερα θεσπίζουμε ειδική άδεια σε εργαζόμενου γονεί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με παιδιά έω 15 ετών. Το κράτο θα χρηματοδοτήσει ένα μέρο τη. Το βάρος τη όμω οφείλουμε να το μοιραστούμε όλοι, κράτο, επιχειρήσει και εργαζόμενοι. Και σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξη κλάδων που πλήττονται. Θα σταθούμε δίπλα στι επιχειρήσει και στου επαγγελματίε, παρέχοντα ρευστότητα και αμβλήνοντα τι επιπτώσει από τη μείωση του τζίρου. Ξέρετε, τέλο, ότι μαζί με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε έχω ζητήσει αλλαγέ στο σύμφωνο σταθερότητα και στου δημοσιομικού στόχου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έκτακτε δαπάνε. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει γρήγορα ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει τα κρατη τη. Αγαπητοί μου συμπολίτε, είναι αλήθεια ότι από τη θέση του Πρωθυπουργού κλήθηκα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων να αντιμετωπίσω μια μεγάλη διπλή κρίση. Όμω η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα, που απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορε αποφάσει και τολμηρές κινήσει. Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επιλογή τη κυβέρνηση να προστατεύσει τα σύνορά μα. Και οι άνθρωποι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή, αποδείχθηκαν πανάξιοι. Έτσι αποκρούσουμε και την υγειονομική απειλή του κορονοϊού. Άλλωστε, όσο γρήγορα ταξιδεύει ο ιός, τόσο γρήγορα θα ταξιδέψει και η συνεργασία της Διεθνούς επιστημονική Κοινότητας, που θα φέρει το εμβόλιο και τη θεραπεία της νόσου. Ωστόσο, εκείνη η στιγμή θα πρέπει να μας βρει τους περισσότερους υγιείς. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι και όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται, και συχνά νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Πιστέψτε με όμω, κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. Και στι ανοιχτέ δημοκρατικέ κοινωνίε μα, καμία κεντρική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν τη συμμεριστούν πρώτα όλοι οι πολίτε. Α ξαναθυμηθούμε μερικέ απλές αλλά πολύτιμε συμβουλέ που πρέπει να καθιερωθούν στη ζωή μα ακριβώ για να την προστατεύσουν. Όλοι να κάνουμε από σήμερα καθημερινό αυτοματισμό την προσωπική μας υγιεινή. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μα. Αποφεύγουμε να κουμπάμε το πρόσωπό μα, μένουμε σπίτι όταν έχουμε συμπτώματα ίωσης. Δεν πηγαίνουμε επίση σε συγκεντρώσει σε κλειστού χώρου και δεν ανταποκρινόμαστε σε χειραψίε και πολλέ επαφέ. Δεν θα φανούμε αγενεί, αλλά υπεύθυνοι. Πάνω απ' όλα όμω προφυλάσσουμε του μεγαλύτερου ανθρώπου και του σοβαρά ασθενεί που απειλούνται πιο πολύ. Δεν του επισκεπτόμαστε συχνά και οι ίδιε περιορίσουν τι δραστηριότητέ του. Θα είναι για το καλό το δικό του και τον γύρο του. Τα παραπάνω δεν αποτελούν αμφισβήτηση ατομικών δικαιωμάτων, αλλά κοινωνικό καθήκον και μήνυμα συνειδητού αυτοπεριορισμού που αφορά κυρίω του ηλικιωμένου και τι ευπαθεί ομάδε, αλλά και του υπολείπου πολίτε όταν έχουν συμπτώματα. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τον εαυτό μα και αυτού που αγαπάμε. Συμπολίτε μου, κλείνω με μια αναφορά σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ το δημόσιο διάλογο. Προσωπικά τις τελευταίε μέρε ένιωσα έντονη την ανάγκη να επικαλεστώ την πίστη μου. Για να λύσω δύναμη και να σταθώ στο ύψο των περιστάσεων. Είμαι σίγουρο ότι και πολλοί από εσά αισθανθήκατε το ίδιο. Ω Πρωθυπουργό όμω, οφείλω να ακούσω του ειδικού επιστήμονε. Ό,τι ισχύει για τι δημόσιε συναθρήσει, ισχύει και για τι εκκλησίε μα. Σήμερα δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μα, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον πλησίον, στην οποία ομνύει και η ίδια η ορθοδοξία. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα. Πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να επιτελούνται όσο είναι εφικτό από το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλε συναθρήσει. Η Εκκλησία των Πιστών, άλλωστε, είναι μεγάλη. Προσβλέπω στη στήριξη τη ηγεσία τη Εκκλησία στον κοινό σκοπό, αλλά ο θεσμικό μου ρόλο μου επιβάλλει να τοποθετηθώ με σαφήνεια στο θέμα. Ξέρω ότι η πίστη αρχίζει συχνά εκεί που τελειώνει η επιστήμη. Όμω, η πίστη που χρειαζόμαστε τώρα είναι ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αρκεί όλοι να ακολουθούμε στεταγμένα τις οδηγίες των γιατρών και των ειδικών. Και αναλογιζόμενοι πάντα ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες δίπλα μας.